Pokud se ztratíte, je to velmi nepříjemné. A čím dál se nacházíte od bezpečí známého místa, tím horší se situace může zdát. Pořád je ale výhodou alespoň to, že jsem se ztratila na planetě Zemi. Kdybych chtěla, můžu zakřičet o pomoc. Pokud bych se ale nějakou náhodou ztratila ve skafandru a bez vysílačky ve vesmírném prostoru, jedno je jisté. Nikdo mě křičet neuslyší. Ale proč tomu tak je? Proč se na naší planetě štíří zvuk prostorem a mimozemskou atmosféru? Je tomu jinak? Už v předchozích dílech naší série jsme si řekli, že nutnou podmínkou pro šíření vlnění je hmotné prostředí. Zvukové vlnění se tak šíří ze zdroje do okolního prostředí. To znamená, že částice prostředí kmitají a přenáší si mezi sebou energii. Můžeme si to představit tak, že do sebe jednotlivé atomy nebo molekuly narážejí a díky tomu zvuk doputuje od zdroje až k vašim uším. Ve vesmíru je ovšem téměř dokonalé vákuum. To znamená, že se zde nenachází prakticky žádné částice a proto se ve vesmíru zvuk šířit nemůže. Představte si dva astronauty, kteří se nacházejí ve skafandru, ve vákuu a nemohou spolu komunikovat vysílačkou. Pokud by spolu chtěli komunikovat, jediné, co uslyší, bude vlastní hlas uvnitř jejich helmy. Svého kolegu, ale neuslyší. Prostředí, kde chybí částice, totiž nemůže zvuk doputovat od jednoho astronauta k uším druhého. Pokud by k sobě ovšem srazili helmy, jeden druhého by slyšet mohli, protože zvuk by se šířil skrz materiál, ze kterého jsou helmy vyrobeny. Jaký je rozdíl mezi šířením zvuku v hmotném prostředí a ve váku, si můžeme ukázat na jednom z našich exponátů. V levé části se nachází vývěva, což je přístroj, který odčerpává vzduch a jiné plyny z uzavřeného prostoru. Tím tedy simuluje prostředí, které se podobá vákuu. V pravé části se nachází větráček a zvonek. Čím více vzduchu vývěva z pravé části odčerpá, tím tišší bude zvonek a větráček se bude postupně zpomalovat. Jakmile vývěva odčerpá dostatek vzduchu, větráček se zastaví úplně a zvonek již neuslyšíme vůbec. Ve chvíli, kdy bude vzduch vpuštěn zpět do pravé komory, větráček se znovu roztočí a zvonek bude opět cinkat. Zde můžeme jasně vidět, že pokud se v prostředí nenachází částice, zvuk se šířit nemůže. Pokud se ve vákuu nemůže šířit zvuk, jak je možné, že spolu astronauti komunikují vysílačkami. Za to může druh vlnění, o kterém jsme zatím ještě nemluvili. A tím je vlnění elektromagnetické. To se může šířit i ve vákuu, protože nepotřebuje hmotné prostředí. Ale o tom si povíme více zase příště. Jsem tu dlouho a už by bylo fajn konečně najít cestu.